Salut, sunt Marius campion de la tapețele curate. În acest video am să vă arăt cum se curăță un motor fără să riscăm să strigăm. Așa arată motorul. Este destul de murdar. Va trebui să-l curățăm frumos. Vom folosi aceeași metodă pe care o folosim întotdeauna. Spălarea fără apă adică cu soluție pentru care nu mai trebuie limpezit și nu avem nevoie de jet de apă. Pe capotă se pare că vom avea nevoie de degresant și acolo fi fine să dăm și un jet de apă, iar pentru asta o să vă arăt că puteți să faceți voi acest lucru chiar și acasă. Am acoperit motorul ca să nu avem problemă când curată într de degresant. După cum am spus, avem nevoie de un degresant și de o Când degresantul avem nevoie să nu de protecție Este o este tot o protecție de la CARPRO, CARPRO PARL, rezistă până la 3 luni. Vedem dacă părăiești acum. Dacă ți-a plăcut acest video, dă-ne un like. Dacă vrei să mai vezi și alte videoclipuri făcute de mine despre detailing auto, înscrie-te la canalul nostru de YouTube, apăsând butonul de sub video. O zi bună! Salut!